المسيح عيسى بن مريم ويعرف أيضا باسم عيسو بالعبرية القديمة وبيشوع بالعبرية المعاصرة وبيسوع في العهد الجديد هو رسول الله والمسيح في الإسلام ويعتبر من أول العزم من الرسل أرسل ليقود بني إسرائيل إلى كتاب مقدس جديد وهو الإنجيل ويفضل المسلمون إضافة عبارة عليه السلام بعد اسم ككل الانبياء توقيرا لهم. الايمان بعيسى وكل الرسل والانبياء ركن من اركان الايمان، ولا يصح اسلام شخص بدونه. ذكر عيسى باسمه في القران 25 مره، بينما ذكر محمد اربع مرات، ويذكر القران ان عيسى ولدته مريم ابنه عمران، وتعتبر ولادته معجزه، حيث انها حملت به وهي عذراء من دون تدخل الانسان بامر من الله ليؤيد رسالته. كانت لدى عيسى القدره على فعل بعض المعجزات كأحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص بإذن الله وبحسب القرآن فإن عيسى لم يصلب ولم يقتل بأي طريقة أخرى بل رفعه الله إليه كذلك فإن عيسى مسلم مثل كل الرسل في الإسلام أي خضع لأمر الله ونصح متبعيه أن يختاروا الصراط المستقيم يرفض الإسلام فكرة الثالوث أن عيسى هو إله متجس أو ابن الله أو أنه صلب أو قيامة يسوع ويذكر القرآن أن عيسى نفسه لم يدعو إلى هذه الأشياء وأيضا يشير القرآن إلى أن عيسى سينفي دعائه الألوهية في يوم القيامة ويشدد القرآن أن عيسى بشر فاني مثل كل الأنبياء والرسل وأنه تم اختياره لينشر رسالة الله وتحرم النصوص الإلهية إشراك الله مع غيره وأن توحيد الله هو السبيل الوحيد للنجاة يؤمن المسلمون أن عيسى بن مريم هو رسول لبني إسرائيل فقط ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم وقد آمن برسالته الحواريون وهم طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة من بني إسرائيل وقد أعطاه الله من المعجزات أن يكلم الناس وهو رضيع ويحيي الموتى بإذن الله ويشفه الأكمه والأبر بإذن الله ويصنع من الطين على شكل الطير وينفخ به فيكون طيرا بإذن الله ويؤمن اليهود بالمسيح المخلص آخر الزمان وهو غير المسيح الذي يؤمن به المسيحيون وكذلك بعض طوائف المسلمين مثل الشيعة يؤمنون بالمهد المنتظر اخر الزمان وتتشابه فكره المخلص المسيح مع فكره المهدي المنتظر ويعتقدون ان عيسى ابن مريم سيعود للارض اخر الزمان وتكون مهمته الكبرى قتال المسيخ الدجال ولو اتكلمنا عن النسب فمن وجهه نظر الدين الاسلامي ولد عيسى بلا اب وامه هي مريم ابنه عمران من ال عمران من بني اسرائيل وقد عاشت امه في منزل النبي زكريا قال الله تعالى ان الله اصطفى ادم ونوحا وقال ابراهيم وقال عمران على العالمين اما اليهود فيعتقدوا ان يشوع او وهو سيدنا عيسى وزكريا من ذرية النبي داود صفات عيسى استنادا لعدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، فيمكن وصفه خلقيا، فقد رآه سيدنا محمد في مناسبات مختلفة مثل مثل الحلم أو في الإسراء والمعراج، أو وصفه عندما يصف قدومه الثاني بأنه رجل قوي البنية طوله متوسط عريض الصدر، شعره باهت مجعد طويل يقع بين كتفيه، بشرته مشربة بالحمرة أو بلون بني خفيف أشبه الناس به عروة ابن مسعود الثقفي، حينما ولد سيدنا عيسى ذكره القرآن فقال: فناداها من تحتها ألا تحذني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فقد قالوا لمريم حينما أشارت إليه وهو مولود: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا اينما كنت اوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبار شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا وحينما قالوا يوم ابعث حيا فهو مشهد من يوم القيامة وفيه ذكر القرآن وقال تعالى واذ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلت